اي وذن عادي كما سبد قاناس ناس نشد ذي ذيبوه لي سدنا ينزل. نشد الشك ذيبوه لينا محمد؟ هو ذوق الشك. وسط ترشي ذي لينا محمد. هذا نخربي ذي وذن حديت ساكادي شتيعن، دور. ساكادي هوار، حديت ساكادي كوريج من المشكل قا ينزل ساكن منايا ذيبوه لي. هذا حنا المحافظة يمين تساكن حب شخص خارسن لا تيجي نقول شيء من. نهيش المنطقة هذا زيبو.